Velkommen til Leseveileder som du nå finner i engasjerende läser i mange Microsoft-programmer. Jeg ska visa deg hvordan dette fungerer i onlineversjonen av Word. Det første vi gjør er at vi går på visning så går vi på engasjerende läser. Det er jo här vi kan få opplest text. Det skal vi ikke vise denne gangen. Jeg vill henlede om merksomheten opp til denne boka. Lese inn stillinger oppe til høyre. Jeg klikker på den. Og nå har vi fått en ny leseveileder som ligger nederst här. Og det står til og med ny, og jeg haker av denne. Legg merke til at playen her borte, i det går over her nå, så blir den gjort over till en opptaksikon som jeg ska kunne trykke på for å begynne å lese. Jeg får opp spørsmålet at jeg må tillate at den får tilgang til mikrofon, og da trykker jeg begyn å lese. Velkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Det tilbys frivillig veiledning i diskusjonsforum og videomøter. Jeg trykker så på stopp når jeg er ferdig å lese, og da får jeg opp en rapport som forteller at jeg brukte 1,37 på å lese gjennom, at jeg hadde 90 prosent nøyaktighet, at er leste 113 ord per minutt, og så har vi også noe spennende, nemlig at vi har fem øveord. Jeg skal fortelle at denne funksjonaliteten har vi også inne i Teams i oppgaveverktøyet. Så hvis du lar elever bruke dette type verktøy over tid, så kan du få en statistik på lesutviklingen til en enkelt elev. La oss nå se på øveordene. Jeg trykker på øveord, og da får jeg opp de ordene. Øvelse gjør fremgang. Velg et ord for å fortsette å utvide ferdighetene dine. Som jeg trenger å trene på. Og här har jeg fått opp fem ord som jeg kan trene på. Her tar jeg og trykker på det første. Går da in, Når du er klar, trycker du på mikrofonen og leser ordet høyt. Jeg vil også vise disse knappene at, nå var det ikke noe bilderepresentasjon her, men jeg har muligheten å dele opp i stavelser, og jeg har mulighet til å høre datamaskinen lese opp ordet for mig. Bildebehandling. Då ska jag öva mig och trycka in mikrofonen. Bildebehandling. Flott lesing. Du har grepp sen på det nå. Då fick jag en positiv tillbakemelding och jag trycker näste. Och jag prövar mig på ordet interaktiv. Detta går ju strålende. Vi prövar på näste. Og som dere ser, så hadde dette en visuell forsterkning med å levere. Det er langt fra alle ord som har det, men når det finns så er det mulig å trykke på bildekonet for å se vad ordet beskriver. Bra lest i dag. Ferdighetene øker. Og når jeg ferdig, så kommer jeg tilbake til denne menyen här. Det siste jeg vil vise, det er at hvis vi går inn på boka igjen, går in på rediger, rediger så har vi noen muligheter til å gjøre innstillinger. Nå sto den på standard. Hvis jeg går inn her, så kan jeg gjøre den mindre sensitiv, for eksempel for unge barn. Og for meg som voksen, så kanskje han skulle vært mer sensitiv. Jeg har også muligheten til å velge andre stemmer, for eksempel en herrestemme. Velkommen til Norges mest populære MOOC. Og jeg kan velge om man skal være støttende, eller kanskje litt mer direkte og påpeke mer av feilene mine. Når jeg har gjort disse innstillingene, så trykker jeg på lagre og den vil gjelde for neste gang jeg prøver meg på leseveileder.